Добриво «Вандерліф Оранж, антистресант та стимулятор росту для однодольних культур. «Вандерліф Оранж розроблено для швидкої компенсації дефіциту макро- та мікроелементів за несприятливих умов росту і розвитку рослин. Застосування амінокислот в добриві покращує стан рослин та якість товарної продукції. Містить у своєму складі такі елементи живлення 7 – 7% фосфору, 5% калію, 16% сірки 0,5% бору. 6% цинку. 5% міді. 0,05% молібдену. 2% заліза. 4% марганцю. 18% амінокислот рослинного походження. Новинка. Добриво нового покоління. Поєднання амінокислоти гліцину з іонами металу. Підвищує рівень поглинання мікроелементів та забезпечує стимулюючий дію на культурні рослини. Виробник «Вандер Україна». Переваги добрива Сприяє швидкому подоланню наслідків стресу Активізує захисні реакції організму Посилює імунітет рослин Підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища під час вирощування сільськогосподарських культур. Фази та норми внесення, залежно від культури, зазначено у таблиці.